Σήμερα συμπληρώνται δύο χρόνια από την ημέρα που ο ελληνικός λαός εμπιστεύθηκε την διακυβέρνηση της χώρας στην κυβέρνησή μας και πράγματι δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο συμβολική επίσκεψη από τη σημερινή. Εγκαινιάζουμε ένα πρότυπο πολυδύναμο κέντρο υγείας εδώ στο Κερατσίνη που θα καλύψει τις ανάγκες δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας από το Κερατσίνη, από τη Δραψώνα. Ε, από το πέραμα, είναι καλύτερη η απόδειξη ότι παρά τις μεγάλες κρίσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε τους τελευταίους 18 μήνες, ε, η κυβέρνηση ουδέποτε υποχώρησε από τη δέσμευσή της να είναι κοντά στους πολίτες, ειδικά στους πιο αδύναμους συμπολίτε μας, με έργα ουσίας, και όχι επικοινωνίας. Στέκομαι στην ουσία, διότι σήμερα παραδίδουμε ένα πολυδύναμο Κέντρο Υγεία το οποίο δεν είναι απλά άρτια, εξοπλισμένο ως προς τον τεχνολογικό του εξοπλισμό, αλλά είναι και πλήρως στρεφωμένο. Γιατί, όπως είπε και ο Δήμαρχος, το στοίχημα θα κερδιθεί στην πορεία με την συνεχή λειτουργία του Κέντρου Υγεία έτσι ώστε να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να αποφορτήσουμε τα νοσοκομεία μας και μια σειρά ιατρικών πράξεων να μπορεί να διεξάγεται σε επίπεδο πρωτοβάθμιας έντας, έχουμε πει πολλές φορές με τον Υπουργό. Η πρωτοβάθμια υγεία είναι το μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε την επόμενη μέρα. Και καθώς η πανδημία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο φτάνει στο τέλος της, εμείς θέτουμε από τώρα τα θεμέλια για ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο δεν θα δίνει μόνο έμφαση στα νοσοκομεία μας. Θα ξεκινάει από την πρόληψη, τη δημόσια υγεία, θα περνάει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα ενισχύσει και θα εξορθολογήσει το νοσοκομειακό χάρτη της χώρας μας και βέβαια θα ασχοληθεί και με ευαίσθητα ζητήματα, όπως αυτά που έχουν να κάνουν με διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, ασθενειών, οι οποίες δυστυχώ δεν μπορούν ακόμα να αντιμετωπιστούν. Αυτό σημαίνει ολοκληρωμένη, σύγκροτημένη πολιτική υγείας. Όμως, καθώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα με την πανδημία, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ακόμα μια φορά, εδώ πέρα από, από το Δήμο του την έκλεισή μου σε όλους τους συμπολίτε μας, όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμα να σπέσουν να εμβολιαστούν, νομίζω ότι τα στοιχεία που έχουμε δώσει πια στη δημοσιότητα είναι απολύτως καταληκτικά, 99% είναι το ποσοστό των συμπολιτών μας που είτε νοσηλεύτηκαν είτε δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους και ήταν ανεμβολίαστοι. Αυτά δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία για τους τελευταίους τρει μήνες. Τα εμβόλια δουλεύουν. Είναι αποτελεσματικά, σα προστατεύουν, μα προστατεύουν ε, όλου και ο μόνο τρόπο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, ειδικά την επιθετική μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ, που βλέπετε ήδη ότι έχει κάνει την εμφάνισή τη και στην πατρίδα μα, όπω συμβαίνει και παντού στην Ευρώπη, είναι να επιταχύνουμε του εμβολιασμού. Σας θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονό ότι τι τελευταίε 7 μέρε είδαμε μια σημαντική επιτάχυνση ε, ω προ την προθυμία των συμπολιτών μα να κλείσουν ραντεβού. Ε, θέλω να ε, εκφράσω την ελπίδα μου ότι αυτό ο αυξημένο ε, ρυθμό προσέλευση ε, στη διαδικασία του εμβολιασμού ε, θα συνεχιστεί και δεν έχω καμία αμφιβολία τελικά θα τα καταφέρουμε. Θα βγούμε νικητέ και από αυτή την ε, περιπέτεια για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε ακόμα πιο συστηματικά με τα μακροπρόθεσμα προβλήματα του εθνικού ε, συστήματο υγεία. Σήμερα, εδώ πέρα στο, στο Κερατσίνη, νομίζω, ε, κύριε Δήμαρχη, κύριε Περιφερειάρχα, και σα ευχαριστώ για την χρηματοδότηση τη σημαντική συνεργασία σε αυτό Πιστεύω ότι κάνουμε μια, καλή, μια πολύ καλή αρχή προς όφελος όλων των πολιτών αυτής της περιοχής.